Við höfum leiðu við fögnum hátíðinni og göngum bjartsýnin í nýtt ár. Þá tilvælið að líta yfir farinn veg og fagna þeim sigrum sem við höfum náð í sameiningu fyrir börn heimsins. Á árinu höfum við samantryggt börnum um allan heim, hreint vatn, bólusefningar og menntun. Við höfum aðstóða börn sem voru lest undan hermennsku. Við höfum barist gegn ofbeldi í skólum og hjálpa börnum í mikillin neið meðal annars í Jemen, Sýrlandi og miðafríkulífaldi. Við heldum einnig áfram að ebla starf okkar í þáðu barna á Íslandi. Við þrættum börnum réttindisín og áhrif loftslagsbreytinga á börnum allan heim. Við hennum áfram að innleiðingu barnasáknmálans í skólum, frístindaheimilum og sveitafélögum og þrýstum á að stjórnvöld trykki réttindi barna sem sækja hér um alþæðlega verðandi. Börn eru fyrst og fremst börn saman hver staða þeirra er og hvaðan þau koma. Á sama tíma og þjóðin horfði á heimsmyndstramótið í fótbolta í sumar myndum við á hversu mikilvægt það er að börn fá að leika sér. Sér í lagi þegar þau búið á neyðarsvæðum. Í haust fögnuðum við tíu ára samstarfi við te og kaffi og viðskiptavinni þeirra og þeir mikla árangri sem samstarfið hefur skilað verið börn. Við kjeldum upp á alþjóðat að barna þann 28. november og gerðum það mögule að ratti barna og unguna á heimst. Allt árið glöddumst við því að hefur 27.000 manns á Íslandi séu heimsforeldrar og taki þátt í baráttinu fyrir réttindum og vel barna með okkur. Með réttindi barna að leiðaljósi og með ykkar stuðningi heimsforeldra, þjóðarinnar hefur UNICEF á Íslandi tekist að bæta líf, ótal barna um allan einu, veita þeim öryggi og vernd og byggja með þeim bjartar í framtíð. Við munum halda þeirri vekkferð áfram á nýju ári, að fullum krafti, með ykkastuðvík. Fyrir hönd stjórnar, starfsfólks og ungmennaráðs UNICEF á Íslandi, óska ég ykkur gleðilegri hátíðar og fassaldar á nýju ári.